Hej, jag heter Mia och jag arbetar på Akademiskt skrivcentrum på Örebro universitetsbibliotek. Är du en skribent som använder kombinationen även fast? Aj då. Du, det var inte så bra. Men efter den här filmen så har du fått klart i hur du ska skriva istället. Det är vanligt att man använder även fast som ordkombination fast i talspråk. Jag tar en godisbit till även fast jag inte borde. Då fungerar det absolut att använda. Men i akademiska texter eller i skrift överhuvudtaget ska den ordkombinationen inte skrivas. Patienten överkonsumerar godis även fast det motarbetar viktnedgång. Förhoppningsvis hör du att det inte låter så bra. Det blir ett så kallat stilbrott. Därför att de blåmarkerade orden visar på en högre språklig nivå. Överkonsumerar motarbetar, motarbeta gång. Men det bryts genom ordkombinationen även fast, och genom det så har vi ett stilbrott. Är du en av ordning så reagerar du även på ordet godis. Tänker att du även behöver byta ut det. Ja, absolut. Det behöver du definitivt göra. För gotis är också vardagligt. Här kanske det passar bättre att prata om kalorier. Men inom ditt ämne så finns det en bra begreppsapparat som du kan utgå ifrån. Och där hitta ett bra ord för det vardagliga gotis. Men åter till ordkombinationen även fast. Men vad ska jag göra istället då? Jo. Ordkombinationen även fast är en sammansmältning av även om och fast, fasten. Så istället för att använda även fast så använder du även om, fast eller fasten. Och Där hör du förhoppningsvis när du skriver vad som låter bäst. Därför det är för både subjunktioner och konjunktioner. Men vad du än väljer... Så blir det bättre än att skriva även fast. Så nästa gång du skriver någonting i stil med resultatet överensstämmer med Andersson. Även fast tidpunkten för... Så kommer det såna här liten varningsblinkers. Hur var det nu igen? Nej, vänta nu. Även fast kan jag ju inte skriva. För från och med nu kan du göra rätt varje gång Hej då